Sinne todella mahtuu paljon erilaisia tilanteita ällistyneitä. ja ei usko luule, että on esimerkiksi pilapuhelu, kiljuntaa kuulu monta kertaa ja huutoa ja itkua ja, ja tai sitten että meni vähän aikaa ennen kuin ihminen tajus mitä sille sanottiin. Sanotaanko näin, että ö, se työpäivän luonne muuttuu tosi paljon siinä vaiheessa? Se, että sä tuot ihmisille tuommoisen tiedon mikä muuttaa sen koko niin kuin elämän periaatteessa, niin sehän on ihan mieletön. Ei, ei voisi niin parempaa duunia olla.